هذه الشيله اهداء من عبد الله وعدي الماجد الى خالهم العريس عبد السلام <تصفيق> سامي في خوال الفخر والموقف المحمول خوالي وبيت الطيب بمجد وذهب بابه خوالي اللي اعدوا اهل الفعل واهل الجود اساميك باروصي وصيتن بعصي لهم ماضي شرف وتاريخ يدربه نزف احلى تهاني بالفرح يا سامعين الصوت